Now you've been sort of nice, I didn't need this on you. Now you've been sending this right in his own. Now you've done it, it's a Хитаюсь, маяк в майтник, повернусь, відіграюсь, все рівно боржник Все, що можу, це включити тіл, зіри ти на мінус п'ять, лягти на бій, боу. Всі мої сп'ять У полі за ноги хапають кістки, як себе спасти Лікую словами полупустими. пустими, знову приймуть в обійми Чесний плач, тіні заженуть до краю. Метти кості бігти маш. Чутер нацькім не у гримар. Зак безпрекрас, те цюк загресли сноду до краю мертві кості вітер pore <звачу> pore night pore pore night pore pore night night pore pore night night Дурячий король там, яку яму впаду Часіного віддам В Запорожчині лавієру порі кран Моя голова — купол сіре небо — це Хочеш будувати стіни на кістках людей Хто герої цього твору не підкаже компацей Нашим потем гніву дотику Гниле лукаве око Вже по горло у болоті хата Толіство у боку Падаю під воду Паніка до болю, холодно за кової тягне за собою Як у своїй книзі стати гордістю батьків Я відлючі далі болі Знову мало не зоря Шурячий король тут, шурячий король, яму впаду. Шесто сино відам за порошенні, лабіринт моя голуба. Купоси на вуста. Екран, шурячий король тут, шурячий король, там яму впаду. Шесто відам за порошенні, лабіринт по екран моя голуба. Купол на набут за храм Наші портрети на пачках молока Корпоративна занадбана висотка Холодно, от бьох працюй Кради фарбу для полдна Тут і цю прямо Дай свинцю, я пацюк Чую ззаду собак і все палиться з рук Колись уготу клав Але про неї забув Хто прийде і нагадає Як раніше було класно Мертвий класник Керівник чи мертвий однокласник Чурячий король тут Чурячий король там В'якуємо паду Часінного віддам В Запорожчині лабі є рупор і кран Моя голова купол сіре це храм. Чурячий корот тут, чурячий корот там. П'ятну яму в батьбу, часівного пік. Там Запорошені Запорожчині лапі є кран. Моя голова, грубо зіре небо, це храм. Манекена, в манекені Все з коробки йдуть в кишені Хочу мати все, хочу, хочу все Дім жалоби породив те, що, немає див Там далі, летає їдим В тандемі, там ми Діти заповіду марим небом Поки тупим всі рістелі Поки зорі у газетах До тиморги на проспектах Марим небом Тупом сталі, поки зорі у газетах, поки грається, ломаний вальс, почекай мене, ще деякий час витягай старий сервіс, я смерзь, трохи змерз, не перестала снитись вільватова ширма, вона за мною. А хтось за нею Продовжуємо далі Веселити серця Хоч не всі з них б'ються Синку пострижися, виглядаєш, як у друже, як ти сховися Певно, треба більше їсти, дядь, здоров, як ти гуляти Що там по здоров'ю, поняв, поняв, ну прикольно Сильно не грузися, це, походу, шкодить Ми так вчора напилися, сидять, ну просто торба Класно, все пиздато, я такий щасливий, тата, ну якщо не рахувати, щоб її собити Вибачте, що забити, що сусіди, що щепочуть за спиною, як що я зроблю, їх прав, Вибачайте, що собаки панду носить, що я в діти, їхня думка абсолют, Ну а я, звичайно ж, винен, вибачте, що міняю. я м'яю Я на темні ночі за таку банану риму І що кажуть, це не бачить Знов не маю, дай мені нові, на вікні малюнки тануть, з ними бідами нам казали це нормально, колись переполить, знаєш те. Sally, Paul, won't oh, be yeah. Ось такий порядок руїни, вилаю настійний В дзеркалах, лиш морди в піні, не впізнаю свої тінь Хто тобі винен, хто? Аж ніяк не сам ти, лірка моя присанти. Я втикаю в кімнаті чорні штори за вікном Маю нафі канати в голові мавбиє маминати Кентанатом каже правду, ти забив голову, як пін'яту Триво-втривозі ми петляємо, в люті морози по дорозі Збитим носом самі собі біконі в нашому возі Десь такий поєдляби на нахуй ти переш мені в очі, правду Пив не спав, плач фінал, так раді, що не дужав я в кімнаті, як фортеці, камелод, а я ця весниця мій курорт, тут комфорт, страх і жаль, нахуя жму педаль, ж мене суй це дальних думок, весне тут судьмою чоло. Я ховай на потім можна зимой байна. Сьогодні скомкана просим плівода на ковдрі. Тут ша не пережив, повільно про нестрібай на біс, слабший був, ніж вважав. Визнаю, я не спитряв, повертаюся до друзів то рідні тільки себе квmost в лице, рек colle я на них тобі тут зіграв перший та не в останній раз Вперший та не в останній раз Впершій в останній раз Впершій та не в останній раз Вперше, СТОЛИРА! so sure.